guys how are you i hope you are all of you fine am riham and you see me new video so مثل ما شتو عنوان الفيديو فيديو ما حيكون عباره عن غطت فعليا على اغاني الكيبوب يا خلينا نبلش بدقيقه عملتوا اشتراك القناه عملتوا لايك حطتوا الجرس لسه كش عم تستنوا يلا روحوا بسرعه بسرعه عم استناكم عملتو؟ اوكي لا. لا خلينا نبلش اني بعتتهم صديقتي عجبوها فقالت لي اعملي ردتها فيها خلينا نشوف اول اغنيه هي باتر من فريق بي تي فخلينا نشوف باتر انت باتر باتر أيضا <laughs> كميك اوكي عجبني واحد فيهم عجبني صراحه الاغنيه كثير حلوه كثير الايقاع كثير حلو هذا اوكي الاصفر اخضر عجبني حلو يعني حلو اوكي هون ما اطول فيديو كثير اللحن عجبني, كتير. لحن عجبني. رقص عجبني هي عجبتني كثير قيمها قيمها 8 من 10 حبيتها لانه حبيتها اوكي فخليني اشوف الثانية الثانية بعثت لي دايناميك لفريق نفس الفريق بي تي اس فراح نشوف اوكي بس نصف ساحة في التيك توك على ما اظن عجبتني بس هنشوف ردة فعلها بس ملاحظة بس ملاحظة صغيرة يعني مشجعة لأي فريق ماني كيبوبية او هيك شيء فاول مره بشابع الفيديو كليب وشوف اغاني تبع بدي اسويد ف... كي عجبتني الاغنية كتير الايقاع وكل شيء حتى كمان الخلفيه كل شيء كل شيء عجبني في هذا الفيديو كليب اعطيه 9 من عشرة بعده هو تبع روزي اون ذا جراوند نشوف فيديو كثير حلو الاغنيه حلوه الايقاع حلو يعني سبعه من عشره يعني كل بس ملاحظه انا بليز بليز آرمي او على محمل شخصي اللي بعده بلاك بينك بدر: هاي بتنزل كمان حلوه كمان حلو البنت اوكي الحلو الاغنية روعة روعة روعة عجبتني كمان الايقاع كتير حلو كمان رقصة البنات كتير حلوة كل شي حلو في الخلفية كل شي كل شي حلو فرأعطيها اعطيها تسعة عجبتني صراحة ف... الفيديو اللي بعده الاكسو هاي الاغنية دونت فاي ذا فيلينغ سو come on uh -huh. I'm not do it. it. <laughs> to اوكي راح اوقف هون عشان اطول فيديو الفيديو حلو حلو يعني الفيديو كليب حلو الاغنية حلوة يعني فيها ستة من عشرة لا ستة ونص ست. احسن ستة ونص حلو حاجة مني كتير حلو خلفي كل شيء أوكي رأي. سوبر سوبر سوبر فيها هي من عشان <تصفيق> اللي بعدها هي لا <تصفيق> بلاك I بس راح نشوف كتير اللي عزبتني كتير صوتها <تصفيق> حلو كتير لا في ترجمة اوكي غنية روعة روعة روعة روعة كتير كتير عجبتني سمعت من قبل في تيك توك وعجبتني كتير كمان هلا في الفيديو كليب عجبتني كتير بنات عجبوني كتير وكتير كتير حلوه فرقتيها تسعه ونص تسعه يلا كان كل شيء اليوم اتمنى انه عجبكم بحب اعمل لكم جزء ثاني اكتبوا لي في الكومنت قولوا لي واكتبوا لي اسماء الاغاني اللي بدي اذكر رده فعلها كانت هيك احتروا في حالكم بامانيه في